السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المشاهدون الكرام أنا طالب بالمعهد العالي للعلوم العربية والدعوة المسجد الكبير الجامع سنن في سورة بايا أقضي أيامي في سورة بايا أستيقظ من النوم مبكرا ثم أتوضأ وأصلي وأفضل وأتوجه بعد ذلك إلى المعهد في الساعة السادسة والنصف وأصل إليه في الساعة الثامنة مع بداية الدرس الأول أدرس بالمعهد حتى ينتهي اليوم دراسي في الساعة الثانية وفي الإستراحة أذهب إلى المكتبة وأجلس على الفرس ثم أتناول الكتب العربية لأفهم القرآن والأحاديث وأعود إلى السكن بعد صلاة العصر وأحياناً أذهب إلى المعهد بعد صلاة العشاء للدرس الاضافي حتى في الساعة الثامنة إذا لم يكن لدي واجب المنزلية وبعد رجوعي من المعهد أذاكر دروسي، أذاكر دروسي ثم أمشي قليلاً. ثم أعود لمراجعة دروسي قليلا وأنام دائما قبل الساعة الحادية عشرة أريد أن أكون مدرسا أساعد التلاميذ في فهم العربية والقرآن والأحاديث النبوية